كان شاعرا، كان كاتبا، كان رساما، كان سينمائيا، كان يجمع، نقول قسطرت، ولكن بطريقه جد جد احترافيه. وهب نفسه للمسرح. سآتي من الاخير واستسمح لحرمنا. كنا نتمنى ان يدفن في مدينه العرائش. اقول لماذا؟ وهذه جرأه مني. عند تكريم الزياتي أكدت لنا حرمه الشريفة أنه كان عاشقا لمدينة العرائش كل شيء يرتبط بالعرائش وكان يلتمس منها أنه إذا مات أن تدفنه بالعرائش ولكن لا تدري نفس بأي أرض تموت حقيقاً هو سفيرنا في, في المغرب، سفيرنا في الدار البيضاء يكون قريبا منها، ولكن يبقى عبد المولى الزياتي أخا كريما، عرفت المسرح من خلاله، كنت أؤدي كتاباته المسرحية عن ظهر قلب، وكان وديعا، عمرك ما تشوفني عبد المولى شي حاجة خايبة. ديرلي بغيتي كان متسامحا، كان حنونا، كان عقوفا ولا انسى ان اذكر شقيقه الامين زياتي كان قرينه في المسرح في آآ آآ الكراكز وكان شريكي في مسرحيه الهاش في مهرجان مراكش، ما يمكنني ان اقول ان الزياتي من خلال اول كتاب كتبه هو دمعه الحب والحنان. كان باراً بوالدته كان باراً بوالدته كان سفيراً لجميع العلاء في المخيمات في المنتديات في كل شيء ولكن هذا قدر الله الكل يرحل ولكن ابن مولى الزياتي لم يمت فقد ترك ترك ما ترك مؤلفات مسرحيات، إخوان وس وترك شيئاً جميلاً هو هذا الاجتماع و ومن خلالي اقول لا بد ولا بد ان يقام له تكريم كبير باحد المسارح في مدينه العلائش وتستدعى احدى الفرق لتمثيل احدى مسرحياته اما المسرحيه واما البطل وقلب المدينه او مسرح او ومسرحات كما لا ننسى أنه كان ضمن جوج ديال الأعمال كبيرة بزاف في أعياد وطنية وواحد الملحمة في سباق المدن وقد أبهر وكان يصمم الملابس يصمم الديكور كل شيء كان كان موجودا في مولى الزيات الواقع فقدناه ولكن لم نفقده هو دائما معنا والسلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> وبركاته